Сім років Євгенія Полипенко бачить свого сина Дмитра лише на фото. У 2014 році чоловік у складі батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1» одним з перших вирушив на передову. Матір говорить, доходили всім підрозділом до кордону з Росією. «Він дуже любив Україну, він дуже любив батьківщину свого батька. Не уявляв, як це, що у нас таки коїться на Україні. Він мріяв, що наша країна була вільна. Дмитро брав участь у Революції Гідності, після чергував на блокпостах у вільний час від роботи. Виріс у родині військового льотчика, з 11 років займався парашутним спортом. Тому на передовій йому довірили управління безпілотним літальним апаратом. «Ти не будеш на передовій, ти будеш займатися лише безпілотниками. Він розлютився, зламав цей безпілотник і сказав ні, я буду з хлопцями. Вони ризикують своїм життям, захищають Україну і я теж хочу». Обставини загибелі сина Євгенія Пилипенко згадує зі сльозами на очах. Довго не могла повірити, що її Дмитро більше не зателефонує і не скаже: Мамо, все добре. був до Дмитро був до останнього, там коли оголосили цей зелений коридор. Спочатку сказали, що випустять всіх, а потім сказали що лише без зброї. Вони зброю не склали і тому їх розстрілювали. А зелений коридор оголосила Росія, і Росія знала, де вони будуть виходити. Їх били як кошенят. Але хлопці так і не зрозуміли, чи це була вибухова хвиля, що його відштовхнула, чи вони ж здавали назад, чи зацепили. Говорять, такий шум був, що не зрозуміти, але у відомості про смерть написано, що від вибухової хвилі. Дмитро Пилипенко загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Єловайського котла зеленим коридором. 2 вересня тіло військового разом з тілами інших загиблих привезли до Запоріжжя. Указом президента України номер 873-2014 від 14 листопада 2014 року Дмитро нагороджений орденом за мужність посмертно. Євгенія Пилипенко говорить, смерть сина перенесла важко. Долати сум допомагає власна поезія. Сестри мої по всій Україні, На могилах кивіти, а в могилах діти. Вони зростали, ми за них роділи, До школи проваджали вірши, які ми вчили. Ми навчали хлопців вітчизну любити І від ворога її вміти бронити, Та не здала мати. Прийде та година і їх хлопчинка, за свою родину, за волю, за свій край, коханий, своє житті віддасть, не спитавши маму. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.